درود بر همینان ارجمند شاهین نجات هستم همراه با دوست ارجمند شهرام آریان در یک ویژه ای در خبت شما هستیم همچنان که پیشتر گفتم برنامه های پیشتر آمدی بر و فرهنگ ایران شهری رو پی خواهیم گرفت ولی این برنامه ویژه برنامه خیزش ملی یا انقلاب ملی ایرانه که در الان نزدیک به دو ماه از آغازش میگذره البته اگه اونو پیوند بدیم به آبان 98 و دیماه 96 چند سال آغاز شده ولی فروکش میکرده و بعد دوباره برمی آمده نکات مهم است در پیوند با این خیزش ملی انقلاب ملی که پس از اینکه با هم گفتگو میکردیم اون نکات رو بسیار مهم دیدیم و خواستیم که با شما در میان بگذاریم و از این رو این برنامه سراسرش مربوط به خیزش ملی است. اکنون حدود دو ماه کم و بیش که از قتل محسا امینی میگذره ای که مردم رو به خروش آورد به ویژه دختران و پسران کم سنو سال نوجوان و جوان رو و در حقیقت سحنه های رقم زد در ایران که خیلی ها شاید سه ماه پیش اصلا, اصلاً تصورش هم نمی کردن ما چیزیو که سالها بود می در جامعه ایرانی فقدانشو داریم حس می کنیم همین تو همین برنامه من و شهرام چندین بار بهش پرداخته بودیم نبود دلاوری و ترس زیاد نبود دلاوری در جامعه و ترس بسیار در میان مردم کاری و آفیت طلبی این بار رنگ باخت و دلیری هایی از سوی مردم بروز داده شد به ویژه دختران جوان و پسران جوان که در مخیله کسی نمی گنجی. ما تو این دو ماه یه چشممون عشق بود و یه چشممون خنده عشق به خاطر تلخی هایی که بر هممیهنان میهنان رفت به خاطر کشته ها به خاطر آسیب هایی که خانواده ها خوردن نو و جوانان و کم سن و سالی که به خاک و خون افتادن و چشم دیگر خنده به خاطر امیدی که در دل همه ایرانیان ایجاد شد از این که ترس ها کاهش پیدا کرده فرو ریخته و جواب سنگ و با سنگ میدن و جواب گلوله رو میکشن که با گروله بدن از این رو ما هم مثل بقیه در این حال که با آنچه که پیش آمده اندوگین هستیم ولی از سوریه خوشحال هستیم که به نظر میاد ملت ایران راه خودش رو پیدا کرده و میره که نه فقط این چند برای چل و چند ساله رو پایان بده بلکه یک خط پایانی بکشه بر بین هزار تا هزار سال استبداد اسلامی خفقان عقب ماندگی واپس و دورموندن از ایران خودش که تمام نشانه ها و نمود ها از آنچه که در این چند سال گذشت و به ویژه در دو گذشته فکر کنم آشکانه پشت سخن رو به شهرام میدم و از شهرام میخوام که سخن رو پی بگیره شهرام جان درود بر تو و در خدمت هستیم بفرم درودشان جان درود بر پینندگان در مورد وقتی که امروز میخوایم سخن بگیم، اکنون که این بیش از هشت هفته میکس همه ما در حقیقت بگونه ای، در حال نگریستن بودیم که این چیست، این ویژگیهای درونی این خیزش چیست و از میزان دلیری و از شفافیت گفتارها که میومد بیرون درس میکرد از درون کشور و یا های از اون جوان‌ها که به بیرون از کشور آمده بودند و اینجا آزادتر هم گفتارشون رو می‌گفتن و یا تظاهراتی سازماندهی می‌کردند همه ما دریافتیم که یک چیزی به ثانی یک عصر نوین داره میگیره که آغاز بشه البته بسیاری از عصرهای نوین بودند که در حال آغاز شدن بودند که بعد تونسته در پروندهشون باز بسته بشه و اون اهریمن پیشین پیروز بشه بنابراین این این نبرد، این کوشش تا هنگامی که به پیروزی نهایی نرسیده هیچ کس نباید به اون دل خوش کنه که چیزی به دست آمده بلکه این باید دنبال بشه با نهایت سرسختی تا نابودی کامل, کامل اون دشمن مهاجم و اشغالگری که چارده قرن این کشور توی کابوس کابوس باپسماندگی نگه داشته ام... بله آدم نگاه می‌کنه به کوشش جوان‌ها و از خودش می‌پرسه که چه رای می‌تونه باهاشون بزنه چه چیز رو می‌تونه باهاشون درمیون بگذاره که خودشون شاید از ذهنشون هنوز به اون دقت نگذشته، شاید هم گذشته و ما خودمون واپس موندیم از این کاروان و داریم کوشش می‌کنیم که دریابیمش امیدوارم که از تو این دوم باشه اگر من در ایران می‌بودم و از این جوانان میبودم، و درگیر اون زندگی سرکوفته و در تنگنا می بودم که مسلمان ها برای من درست کردند چهل ساله بویژم دوست می داشتم اگر که از بیرون چون این رای با من زده می که اکنون ما میزنیم. من دعوت میکنم جوانان کشور رو که در این نبرد دست دارند که هیچگاه فراموش نکنند که این داستان پیوندی به این چهل سال نداره بلکه آغاز در دنبالی یک پروندی چهارده قرنی این هیچ فراموش نکنه و اون دشمنی که باش درگیر شدن همون دشمن بیابونیه که چهارده قرن پیش اومده و زندگی تاریخی اجتماعی صنعتی همه چیز این کشور را سوزونده و یه ویژگی عجب و به اهریمنی داشته که میتونسته اشغال دائمی بکنه و یک ساختار مافیایی درست کنه که به گذاره بیش از 100 ها سال و هزار سال بمونه و با همون درجه از وقاحت و بیشرمی خودش رو بر حق بدونه و دائم بکشه و بکشه و تجاوز کنه و بازم بکشه که انگار از اون اشغال شده از اونی که این اومده زندگیش سوزنده عرص پدرش رو میخواد یه همچین ویژگی هایی در اسلام هست به اونگونه که پیامبر اسلام اون از آغاز تراحی کرده و بازماندگانش هم تا به امروز اینو دنبال میکنند. بنابراین این سرکوب که در این چهل سال رفت و زندگی ایرانیان را به خاک سیاه نشوند به سانه کم و بیش نمونه از آنچه که در این چهارده قرن بوده به جز اون پنجه سال پرانتز پس از مشروطه که باز شده بود در ایران اکنون براشون روشن کرده که این نبرد رو یعنی از روی برخورد اون روشنایی و این تاریکی براشون دوباره پس از چهارده سده بسیار روشن کرده که این نبرد رو نمیشاید و پروانه باخت نیست باید ببری برای اینکه بخوای ببری باید همیشه بدونی که این در چه بستری نهاده شد. یعنی این یک چیز کوچک گذرای حالا ما یک سری مطالبات می خواهیم. نیست. بلکه دنبالی همون اشغالگرای بیابونی چارده قرنی که ول نکردن و ویژگی هایی دارن که میتونن بیتونن چارده قرن اشغال کنن و ول نکنن. یعنی تا چه درجه اونا عمق عملیاتی داره اون دستگاه مافیایشون و اون وقاحتشون. و اون بستانکاریشون و اون دروغشون اون افتخارشون به دروغ و تجاوز و ترفند و اینا که خوشب خود عبش میگن یعنی سر کار با چیست رو و اینی که این از چه بستره دراز پایی مونده ربطی به این چهل سال نداره اینو هیچگاه فراموش نکنن این شماره یک این خودش نیرو میده نیرو میده که بدونن که پس باید ضرب و دا کجا ببرن بالا که یک دشواری رو بکشایند که چارده صد از ناگشوده مانده نقطه دوم اونه که هنگام نبرد هیچگاه فراموش نکنن اون رو در روی که دارن بهاش برخورد میکنن ایرانی نیست همیهن نیست این بازماندهی همون بیابونی هست. پیلم هایی هست که میاد الان به بیرون که نشون میده این بازمانده اون بیابونی ها چگونه به یک ایرانی متمدنی که اومده داره رو در رو ازش انتقاد میکنه تیر میزنه و بعد تیر خلاص بهش میزنه یعنی این ثابت میکنه که این درست بازپسمانده همون آدمکشاییه که پیامبر اسلام با دست خودش پرورده بود و اینا به ایران آمده بودن پس از روزگار عمر و با همون وقاحتی که اونا میکشتن و تجاوز میکردن این هم میکشه از کسی که این کسی رو میکشه این زندگی اون رو به خاک سیاه نشونه چل ساله به خودش اجازه میده تیر بزنه و تیر خلاص بزنه انگار که ارث پدرش رو میخواد یعنی هیچ فرقی این ویژگی اینها با اون بیابونیای ساعت اول نداره هنگامی که با اینها نبرد میکنن و اینها از پادر میارن به هر شیوه که صلاح هیچگاه به خودشون یک لحظه‌ای هم این اندیشه رو در ن... نیازند راه ندهند که این ممکنه هم میهن من باشه چون نیست این بازمانده اون بیابونیاست دشمن اشغالگر از بیرونه هر درجه از سختگیری که روا داشته باشه رواست هر کاری که لازم باشه برای کیفرش پی، و تا ته نابود کردنش اگر لازم باشه رواست البته روشنه که همیشه در چهارچوب اونچه که با انسانیت سازگاره و با قوانین زیستن یک انسان نوین شایسته اوست ولی اونجا که لازمه لازمه و این خوده ایرانی ها در میدان نورد تشخیصوان داد و اونجا که لازمه تا تهش باید برند و هیچگاه گمان نکنند که اون کسی که دارن از پادر میارن هم میهنشونه یا دارن به کیفرش میرسونن نکته شماره سه اینه که اکنون که جنگ داره فرسایشی میشه و خواهد شد جنگ فرسایشی خواهد بود فرزندان ایرانی نیروهای ایران، هرچی نامش رو بذاریم، ایرانیان خودشون رو آماده این جنگ فرسایشی بکنن که میتونه چهل روز طول بکشه، میتونه چهار روز طول بکشه، هیچ فرقی نمی کنه باید تا ته پیاز برن تا ته پیاز برن این نیازمند اونه که در مناطقی که هستن سازماندهی یه منطقی استوار تر بشن. این چیزی که ما تونیش هسته پیشینم یه بار نام بردیم تو منطقه که هستن گروه حالا 6 نفره، 7 نفره، 8 نفره بیشتر از 20 نفر بهتره نباشه وگرنه امکان اون رختنی خیلی سلی میده از بیرون بهش این گروهی که برای خودشه، گروه همکاره، اینا باید رو خودشون کار کنن. هم از دیدگاه اندیشگی کار کنن، یعنی اونی که در اونها صاحب اندیشه است، باید اون یکی ها رو آگاه کنه. و اونی که صاحب کارهای باید اون یکی ها رو آموزش بده. مهم اونه که اینها دارای یک قوت اندیشگی باشن من واژه ایدولوژی رو اینجا ایدولوژیک رو نمیخوام به کار ببرم ولی در حقیقت گونه منطقی و سبک از همون خواهد بود یعنی از یک جهان بینی ایران شهری مدرن ولی با ذات ایران شهری نستوک که تصمیم گرفته که کار دشمن باید تموم کنه و میزان تلفات اینجا اهمیت نداره من در اینجا عرض کردم با اینکه خودم انسان فوق العاده رعوف و نازکتری هستم ولی در اینجا من همیشه با شاه اسماعیل هم باور بودم که در مسائل اصولی میزان تلفات اصلا اهمیتی بازی مهمی که باید پیروز بشی فقط به هر بهای شده به هر ابزار شده باید پیروز بشی تو این حقو نداری که ببازی برای همینم سازماندهیت باید پایدار باشه. در مناطقی اکنون گروه های که ایجاد شدن اینا باید ایمنی خودشون رو ببندن رخنه رو ناممکن کنند و از درون از دیدگاه فکری خودشون رو بسازن و تک نفرهای از این گروه های شکل گرفته باید نطفه پیدایش گروه های دیگر بشن این گروه ها باید افزایش پیدا بکنن و کار فکری رو خودشون بکنن منابعی که لازمه اکنون به عنوان آموز گفتارهای نه فقط از گفتار ما از از دیگران نیست که داره ارزش هست توی اینترنت در دست رسه. این آموز گفتارها رو برکشن در روح خودشون کار کنن روح و پالایش بدن و آبدیده دیده کنن و برای خودشون آشکار کنن که این فقط یک نبرد برای یک مقدار کمتر روسری یا یک مقدار بهتر زیستن نیست این داستان کشور رو بعد از چهارده قرن تونل وحشت اون رو بیرون کشیدن و روی ریل موفقیت همیشگی و دائمی انداختنه یعنی در حقیقت این کابوس 14 قرنه رو تموم کردن یه همچین چیزی قوت اندیشگی نیاز داره پس بنابراین در شماره یک این بود که برای خودشون آشکار کنن که یه چیز کوتا و زور گذاره اونا نیست بلکه یه چیزی که در بستر چارده قرنی انجام میشه دو خودشون رو از دیدگاه ها اندیشگی بسازن خودشون قوت اندیشگی ببخشن عمق اندیشگی ببخشن آرمانی ببخشن آرمان خودشون رو شفاف کنن و بدونن دقیقاً واسه چی می جنگن سه اون که به دشمنی که باش برخورد میکنن کیفر میدن از پا در میارن به چشم همیهن نگاه نکنن چون که نیست درست. کوچکترین شکی اونجا به خودت راه بدی در رو برای پیروزی باز اح مگه احریمن کارش فقط دروغ گفتنه کار دیگه بلد. جز دروغ گفتن و تجاوز چیه اصلا کهشون کار دیگه بلد نیست هیچ وقتم بلد نبوده دنبال کار دیگه همش وقت نبوده شما اون روز این گفتی این مطبی که چاره‌ای جز پیروزی نیست یا من تصور کردم که این خیزش ایرانیان به پیروزی برسه و ما از این چنبره 1400 ساله بیرون بیاییم یه. من وقتی اندازه موفقیت، اندازه کار رو دیدم یک بار دیگه مکس کردم یعنی در همه این جهان نکبت اسلام بین پنج و چند کشور مسلمان اگر همچین چیزی رخ بده که داریم می‌بینیم نشانه ها هست که این ملت داره میره که کشورشو پس از 1400 سال پس بگیره یه کار تقریبا نشدنی و شدنی کرده یعنی تو هنگامه ای که در بخش های جهان اسلامگرایی قوقا میکنه. چپ و لیبرال حاکم بر جهان گلوبالیستا مسلمون ها اسلامگرای ها رو به بازی می گیرند و برو به بهها میدن و شردار میشن و نخست وزیر میشن. بنیادگرایی اسلامی تو کشور مسلمانی تا نج۶ سال پیش اسلام درش فقط حالت نیمه سنتی داشت تبدیل به ایدئولوژی مهلک و ویرانگر شده، تو این شرایط یک دفعه یک بهار ایرانی، بهار راستین ایرانی رو شاهد بودن واقعا شنا کردن در برخلاف موجه و خیلی دست‌دارده بزرگی است. یعنی قابل سنجش با یک انقلاب روتین و اه... معمولی در جهان نیست. چون شما هم انقلاب اجتماعی می‌کنی، انقلاب فرهنگی می‌کنی، انقلاب سیاسی می‌کنی. تو شرایطی که کسی غیر از خودت یعنی خود ملت پشتیبانش نیست هیچ قدرت خارجی الان به طور مستقیم یا حتی غیر مستقیم از ایران پشتیبانی نه از خیزش مردم ایران جنبوری اسلامی رو خیلی ها دوست دارن بمونه خیلی از قدرت ها ترجیم میدن بمونه تا اینکه بخواد بره و شرایط کشور همسایم هم به گونه ای نیست که یک الهامی ما از اونجا بگیریم یک کمک فکری بگیریم یک کمک نمیدونم اطلاعاتی بگیریم یعنی شما در جایی که یه فضای منحوس رخوت گرفته عقب مانده و درب داغون است یک دفعه یک شکوفه ایرانی زده و این شکوفه داریم میره تبدیل به یک درخت تناور بشه و این شکفتنگیزه ما هنوز فکر کنم اندازه موفقیت رو در صورتی که به پیروزی برسیم نمیتونیم برابرد کنیم خیلی بزرگتر از اون که به عنوان یک انقلاب سیاسی ازش فقط سخن بگید اون انگیزه که باید همیشه نیروها رو چند برابر کنه هر انگاه که به عمق داستان اینگونی که گفتی میاندیشن اما تا هنگامی که پیروزی به دست نیامده آدم بهتره به خود اون حالتی که من پیروزی رو به دست رو نیندیشه چون وظیفه هنوز انجام نشده <تص> تو داری در مورد از پادر آوردن یک حیولای سخن میگی که هنوز از پادر نیوبردی که بخوایی تازه جشن مرگش رو بگیری اول باید اون پیروزی به دست بیاد تا اون هنگام فقط و فقط و فقط با نهایت سرسختی سخت کوشی دلنهادگی به هر گونه قربانی شخصی و پذیرفتن تلفات و فروتنی باید فقط به خود نبرد بیاندیشی پس از پیروزی حالا میشنیم در مورد بزرگیش صحبت می‌کنیم. هنوز به دست نیمده اما اگر به دست بیاد در اینکه که باز فاصل زمانی پس از اون اونایی که بعدا براوردش میکنن چند ده سال یا چند سال سپستر خواهند گفت که از چیزی به سان انقلاب فرانسه به مراتب بزرگتر بوده این در هیچ نیست این با همه ژرفایی که در انقلاب فرانسه بود، با کسانی که کار ذهنی توش کرده بودن، روان شات‌ها، ولتر، روسو، مونتسکیو و اینها این همه کار اندیشگی انجام شده بود. اینها ولی انقلاب فرانسه حالا ما انقلاب راه باژ و رو هم میگیم بازغلتش، این بازغلتش فرانسه، بازغلتش کبیر یا بزرگ فرانسه در بستر یه فرهنگ هند و اروپایی انجام شده بود. که پیش از بازغلطش ایندو رو بود پس از بازغلطش ایندو رو بود پیش از اون مسیحی بود پس از اون مسیحی بود پیش از اون لوی شانزده هم برای انسانهای که اونجا میزیستن ارزش قائل بود و قتل عام نمی کرد پس از اون هم حالا به جز اون دوران تیره زمان جاکوبیتا و روبسپیر همین گونه بود یعنی در بستر یک فرهنگ یک دگرسازی نسبی رو به پیشرفت انجام شده بود. اوکی؟ اینی که ما اینجا داریم در موردش سخن میگیم یه چیزی در ابعاد باز پس گرفتنه. مثلا اسپانیا از مسلمینه <تصفح> از اونم بزرگتره <تصفح> چون طولانی تر شده اولا دشمنی که داره باشه در، درگیر میشی از مال اه اه اون زمان هم پروبال بیشتر داره بعد کمکی به تو نمیرسه به اسپانیای کمک بسیار میرسید <تصفح> سه دیگر اون که کشوری که ما داریم سرش سخن میگیم که میخواد آزاد بشه اهمیت تاریخیش بیست برابر اسپانیاست. کنترل کننده همه آسیا بوده اون زمانی که سالم بوده و هنوز این دیوانگان بیابانی نیومده بودن کنترل کننده نیمی از جهان بوده فرهنگش پایگزار جنبش های فلسفی بزرگ جهان بوده اون که زرتوش بنیان در یه چیزی دیگه داریم صحبت میکنیم این که این بازغلتش روخ بده و زیر رو بشه یه دگرگونی بیگمان در سطح جهانی پدید میاره برای صده های آینده تمام تعادل نیروه ها رو دگرگون خواهد کرد با اسپانیا بیچاره مالا همیشه نبود اون تنها ارزشش در این بود که فقط جلوی پیش فراتر این دیبونه ها رو گرفتن در به انداخت دستشون درت نکنند بیرون ولی اینطور نبود که ما داریم در مورد کفه نیام بزرگ ترازوی جهانی صحبت کنیم مال ایران تو این ولی ما بهتره حالا خیلی در مورد پس از پیروزی نیندشیم بلکه در راهی که باید هنوز رفت تا پیروزی که خودتو باید آماده کنی آماده هر گونه قربانی و تلفات خب شرم جان صحبت از این شد که ما راهی داریم که باید بای خوشت سرش پیروزیست بعد در روز پیروزی می شود خیلی سخنان گفت و خیلی برنامه رو پیاده کرد این رای که باید بپماییم الان جدلی هست یه جدل فکریست که باید خیلی سریع آدم دیدگاه درست رو پیدا کنه و بکوشه که اونو در این خیزش بزرگ به به بکار بگیره برخی میگویند که آقا جامعه نیاز به رهبری نداره یه حرکت میتونه خود مردم خرد جمعی کار جلو میبره و این گونه ها که حالا جای خودش جای نقد فراوون داره یه نگاه دیگر این است که راهبری یک حرکت حرکت بزرگی مثل یک انقلاب ملی در ایران این به این معنا نیست که ما یکی رو رهبر کنیم و براش کیش شخصیت ایجاد کنیم و همه منتظر باشن رهبر چی میگه انجام بدن بلکه باید یک اتاق فکری باشه که بتونه ابزار و اندامهای موجود در این جنبش رو به کار بگیره برای اینکه بتواند فضایی ایجاد بکنه که بخش خاکستری جامعه بپیونده به انقلاب بتواند که سر و سامانی بده به حرکتها بکوشه با حداقل دقل ها حد دکسر رو به دست بیاره و گام به گام حکومت عقب بزنه و بتونه یک جنگ روانی و یک جنگ راه بردی رو از حکومت ببره این من فکر نمی کنم به طور پراکنده بشه و همینجوری حساب کرد روی واکنش های طبیعی مردم اینکه این خیزش تقریبا با واکنش نسبت به ستمی که به چند دختر جوان انجام شد آغاز شد به این منان نیست که میتونه با همین واکنش ها و روند طبیعی و بدون راهبریم به فرجام برسه میخواستم تو این زمینه ببینم دیدگاه چیه و چی فکر میکنم ما ببین آپازشن ایران که قرار بود الان این رهبری رو انجام بده این شوربختانه توی این چهل سال گذشته یه کارنامه خیلی بد از خودش مظرمه به جا گذاشته وظیفهش انجام نداده خودخواهی ها و دکانداری ها چندین برابر بالاتر بوده تا هر گونه حس وظیفه یا فروتنی یا هدف آرمان ایران در دل مهتران اپوزیشن اونگونه بزرگ نیست که خودخواهیهاشون. البته یه وضعیتی که ما 1400 ساله توش گیری کردیم که پس از اینکه که الله پرستا پیروز شدن تنها آرمانی که دیگه تو ایران وجود داشته این 14 سده اون آرمانی که می توسته راستی به حرکت در بیاره همین داستان الله پرستی بوده. آرمان ایران در سایه قرار گرفته بوده. و به ویژه بالوپر فلسفیشو از دست داده خب همین هم رسیده به این مهتران اپوزیشن ما که تو کودکی توی همچین فضای بزرگ شدن و انگامی که اومدن به فرنگ جز خودخواهی های ارزان فردی چیزی رو دنبال نکردن پرسش اینجا اینه که خب الان از کجا راه رهبری پیدا بشه در یه فضایی که ارز کدن بنیاد اندیشگیش نیست اون جوانهایی که در ایران اکنون دارن می جنگن. اینا این حقیقت یا این راستی تل خب باید بپذیرند که از درون این شورزار فرهنگی که اون مهتران پیشین و تا کلونی و نسل پیشین برآمدن و چیزی بارشون نیست اینها اینو باید بپذیرند که فعلا رهبری کارآمدی هم در،, در افخها دیده نمیشه و یکی از راه ها اینه که اگر که جنبش اندیشگی ایران شهری بتونه در درون اون حرکتی که در ایران داره انجام میشه یه حالت سراسری و نمود و آشکار پیدا کنه و بخش بزرگی رو با خودش همراه کنه رهبرانی از درون اون دستگاه منظم ایدولوژیکش یا دستکم جهانبینیش میاد بیرون این یکی از راهاست که دیگه این رهبرا چلو کبابی نخواهند بود چون اینیه که بستر اندیشگیشون به سامانه اوت فلسفی دارن میدونن کجا میخوان برن و آرمانشون و از خودخواهی هاشون برتره برخلاف اینا که ما این ورد داریم و پیش از انقلابم داشتیم و تا دا پیش از هرچی دلت باخت تماماین هزار سال همینگونه بوده بنابراین یکی از اتفاقات خیلی بزرگی که میتونه بیفته اینه که مسئله فلسفی ایران شهری فلسفی به جهان بینی و انگیزشی در جنبشی که اکنون در ایران در جریان خودشون نشون بده و بتونه چیره بشه برای همینم من بار پیش بی اندازه اصرار کردم رو اینکه در ایران ما باید اکنون درفش های کاویانی فراتری ببینیم همه جایینو باید ببینیم در درگیری ها روی خیابون ها به هزاران هزار باید برسی یعنی اینکه، این یک یک همبستگی پدید میاره چون این مثلا این نماد بس که فرق داره با اونچه که تاکنون افراد رو به هم پیوند داده و یک ته روشنی هم داره که کجا دارن میرن این یک انرژی همبستگی سراسری ایجاد کرده بعد عرض کردم که گروههایی که در حال رزم هستن با اندازه اندیشگی خودشون بسازن یعنی ما یک یک نماد بیرونی داریم نیاز داریم که درفش کاویانی میتونه باشه حالا چه کاغذ رو دیوار چسبیده چون نمونه پارچه ایش با خود برگرفته یا همه جا پخش و پخش شده تو تمام فضای اینترنتی سوشال میدی باید همه جا رو غرق کنیم کنار شیر خورشید. اون نماده به هم پیوستنه که این شبکه امق آهنین میکنه و دو اینه که محتران این شبکه ها باید از طریق آموز گفتار که در اینترنت هست ذهن خودشون رو بسازند به سوی یک ایران شهری فلسفی جاافتاده که میدونه چی میخواد. بعد امیدوار باشیم که، در اون رده ها اون موقع رهبری در رده میانه منتظره اون که بیرون از کشور با این فضای فاسد مهتران پیشین شدنی است پنها چیزی که شد نیست این است که شاهزاده زاپهلوی بیاد و گونه از رهبری معنوی رو دسته کم آغاز کنه چون ایشون تالا چندین رو چند بار گفته که رهبری انجامی یا کنشی رو نمیخواد. اون اینجا میدان کاریش نیست و درستم نمیدونه که بگر نمیگفتش که درگیری های پیشین برمیاد. اونگونی که به زمان پدرش بوده. و اون به طرف رهبری کنشی نمیخواد. بسیار خوب. ولی رهبری معنوی چیزیست که ایشون میتونه از امروز به فردا تسخیر کنه. روشت های بسیار ساده از راه تماس های مکرر و قوم و پذیرفتن ا انجام پذیری که از امروز به فردا میتونه بیرون انجام شه در زمینی ولی ر... اگر اون کار انجام نشه دست کم در زمینه رهبری با بنیاد که نیرومند ما اول یه تغییر فضا در بیرون و درون لازم داریم که من عرض کردم نماد درفش کاویانی و انگیزه های آشکار ایران شهری باید بر همه انگیزه های دیگه سنگینی کنند و اون موقع ما یک فضای سراسر ایرانی و ضد اشغالگر به حالت خیلی سریح خواهیم داشت که از درون اون اون موقع رهبرانی هم برخواهند اومد که مسئله اصلیشون دیگه شخص خودشون نیست بلکه اون آرمان بزرگ رو وقتی شما پذیرفتی البته در چارچوب منطق نه در چارچوب ایدولوژی در چارچوب همون خرد و وجدان ایرانی کلاسیک وقتی آرمان بزرگ پرسیده این جای برای خودخواهی نمیمونه. و از اون حرکته و از اون هزاران هزار افراد در حرکت بیرون و درونی که من اون موقع انتظار خواهم داشت که رهبران بسامان سامان برخواهند اومد در مدت کوتاه ما نگران یه لکتتی نباشیم که این درگیری لازم حما چه روزه حل بشه میتونه چهار سال طول بکشه چه بی 6 اسم مایل وقتی اون زمان کشور میگه آزاد می کرد بیش از 10 سال در حال از بین بردن این داشی ها بود ویه من بگم مواسرف راز نمی کنیم ما دو تا کار بزرگ در تاریخمون انجام شده که کشور رو تا شست هفتاد درصد پس گرفت از آدم خورا یکیش پیدایش فردوسی و شاهنامه بود زبان فارس رو نگه داشت تمام میدان های فارس رو نگه داشت هفتاد درصد ارزاش های منوی روزگار پیش از اسلام رو نگه داشت و در هم فشرد و استوار کرد و انتقال پذیر کرد و بعد ما شاه اسماعیل رو داریم که فرمان روایی ملی ایران رو دوباره پدید میاره فقط مشکلی که توی آزادسازی هنگام اسماعیل انجام شد این بود که چون بستر اندیگیش گیتانز زیادی آسیب دیده بود راهشو بلد نبودن که بعد از پیروزی نظامی چجوری بقیه کارم تموم کنن ولی برحال من اول اینکه شاهنشاهی ایرانی وجود داشت شاهنامه وجود داشت زبان فارس ما صفر آغاز نمی کنیم. ما 35 درصد بازماندی راهه ولی خب این حیولا معمولا هر حیولایی ویژگیش اینه که وقتی به مرگ نزدیکش میکنی از همه بیشتر دستو دست پا میزنه برای همینم من اصرار کردم این پایان راهو که داریم می‌ریم هیچکی نباید شادی زودتر از موعد نمیدونم فکر کردن به که پس از پیروزی میخوایم چیکار کنیم نه فقط اندیشه‌ها باید الان متمرکز باشه روی شیوه‌های سازماندهی و از پا در آوردن این حیولا. و این که هرچی آسیب بهش میزنی، اینا از ما نیستند قام چارم, پنجم و دیگر که میخواستم بر بشه مثلا یکیش گذشته از اون مسئله گسترش درفش های کابیانی و شعارهای سراسر ایرانی ببینجو درفش کابیانی، من بند کافی رو میتونم کنم روش مطلب دیگر شناسایی نیروهای آدم خوراست این نیروها باید هر جا که هستن تا خانه و زندگی و وضعیتشون کاملا شناسایی بشه و نیروهای منطقی نیروهای میدانی و اونا تصمیم میگیرن که چه کیفری به اینا وارد میکنن و هنگام وارد کردن کیفر نباید از قربانی بترسن قربانی خودی میزان تلفات مهم نیست فقط باید با نهایت منطق و سلابت انجام بشه و تا ته رسانده بشه و اینی که شما پیوسته به این بیننده که اینی که کیفر می‌بینه این از ملت ما نیست این بازمانده مهاجمین دیوانه بیابانه که مونده اینجا به ارث پدرش رو می‌خواد شرم خیلی نکته جالبی تو صحبتت بود که من نمونه می‌خوام بگم هنگامی که این برنامه امام پرانی آغاز شد من چند تا از این کلیپ‌ها رو که دیدم اون یکی دو روز نخست خیلی حس خوبی نداشتم گفتم گفتمخ چه کاری؟ امامه مثلا یه مردی مینداید چ میری فایده ای ده. شاید حتیش یه مقت دارم باید مثلا دوست از این پیروردا سوخته بود به خودم نمی آوردم تا اینکه با یکی از بچه های درون ایران که این کار رو دوست سخن گفتم و یه چیزی گفت منو نظر ما عوض کرد یعنی من به این و رسیدم که من اشتباه میکردم و اتفاقا امام پرانی کار بسیار درستی است استدلالش چی بود گفت این یه کار حجوی نیست برای مسخره بازی بلکه با این کار میخوایم به اونها نشون بدیم که چقدر میشود زندگی و قدم زدن در خیابان تنشسا و با حراس و وحشت و با استراب باشه کاری که بیش از چل سال برای زن و دختر ایرانی کردند که عقب میرفت برای پسر ایرانی کردند که آسین کوتاه داشت برای انسان ایرانی کردن که رنگ مشکی تنش نبود و تو محرم بود برای انسان دیگر ایرانی کردن که لیبان آب بخواست تو گرماه ماهرمزون بخوره در مرداد ما و میآمدن سراغش و تو حراس و وحشت نگرش میداشتن یقهشو میگرفتن آزار میدادند، رنجش میدادن و این رنجی که این چاردهه زن ایرانی برد بزار فقط خیلی خیلی کوچیکشو رو آخونده رو بکشن که چقدر بده به خاطر رخت و جامع در خیابان احساس آرامش نکنیم و بسیار منو قانع کرد دیدم که اون نیمچه دل نازوکی که نسل ما دهه چهل و پنجاه زندگیمون هستیم ممکنه رو بعضی موارد داشته باشیم بچه هایی که ده دهه 20 زندگی یا حتی جوان‌ترن ندارن و استدلالشون هم درسته این بیرحمی نیست این اتفاقا عین انصافه عین داده چی فکر می‌کنید حالی نظرم فراتر می‌روش ها اینجان ببین اسلام که دین نیست بلکه یک ایدولوژی فاشیستیه که کنترل حکومت کشور میگیره دستش و بعد به مال و جان و همه چیز تجاوز میکنه و زندگی همه رو به خاک سیاه میشونه و بعد همونجا مگه می‌داره و ارث پدرشام می‌خواد این خطرناکترین ایدولوژی سیاسی توتالیتری که تا گنون در جهان پدید اومده خب حالا این نمایندگان این بیابونی این بیابونی لباس محاجبین بیابون رو تنشون میکنن که اومده بودن تو ایران به دخترک های نهاوندی و این اون تجاوز میکردن ده هزار تا ده هزار تا این رو سر بازار برد فروشی میفروتن لباس اون بیابونی ها رو میکوشن و ایرونیا مثل اینکه یا خیلی تاپ دارن یا رگ رو نمیدنم ملخ خورده مثل کی تحمل میکنم چه رو قرار با لباس قاتلین و متجاوز جنسی به این قوم یکی تو خیابون راه بره تا از ارث پدرش هم بخواد <تص> من خودم عرض کردم من انسان خیلی رؤوف و نازکتری هستم ولی هر چیزی هم دیهاتی داره درسته ولی میگم که اصلا دین نیستش که اینکه ایدولوژی فاشیستیه که واسه یه سری افراد هستن که اون لباس اون آدم خورای بیابون فاشیستم تنشون میکنن تازه پوزم میدن تازه زورم میخوام بگن این دیگه کیه دمیقا. این حالا در پایین سخن اگه فقط به من باشه خواستم یه نکته دیگه روشن کنم البته تو نشست آینده از این نشست چند تا دیگه میذاریم چون نکاتی هستن که باید بشکافیم الان چی رو که در دل سنگینی سنگلی کرد فقط یه خورده در میون گذاشتیم این و در پایان من دوباره تارکید بودم رو سازماندهی طف ها که گفتم و کار اندیشگی هر کدوم از نطفه ها در دردان خودش تیم ها ما تیمایی نیاز داریم که اندیشه ایران شهری توشون غلیان میزنه و اینا واقعا میدونن چی میخوان؟ و انگیزشون شون فولادینه و از هزینه نمیترسن و هزینه رو ولی یه جوری تنظیم میکنن که پنجبراابرش رو به دشمن وارد میکنن. و اون دشمن رو از خودشون نمیدونن و آگاهند که این مال این کشور نیستن از بیابونا اومده جاش اینجا نبود همه این مطالب بازگو در آخر نکته دیگری که هست من فقط بگم که با یکی از نکاتی که در آغاز گفتی من اونجا یک زاویه دارم که گفتی ولی یک چشم عشق ریزان داریم و یه چشم خندان و اینها ولی من جز حس فقط صرف رازی اینجا عشق و اشکینه من نمینه با اینکه من عرض خود من خودم انسان خیلی رؤوفی چون همه اینهایی که در این راه جان باختن که برای همیشه جاودان نام شدن که اگه این نصیب خود ما میشد این این که این یعنی اگه به بهترین حالت میتونه زندگیت پایان پیدا بکنه در حقیقت اینه خیلی بتر از اونه که تو در بستر پیر بشی که اون که اصلا فایده نداره که این به این حالت جاویدنام میشه نامت برای همیشه میمونه اینه که از این که اصلا بهتر وجود نداره که اشکی در کار نیست به جز فقط حس سرفرازی با آفرین بر خانواده های این جاویدنام دقیقا برخی از خانواده ها مراسم خاک سپاری یا سوگ اینها رو چنان برگزار کردن که انسان واقعا میخواد ا به نشانه احترام به این خانواده به این پدر، بله. ها و خوهر ها احترام کنه من فکر کنم بیه مقدار زیادی شهرام هم آرزوی که داشتیم در زندگی خودمون داره به نوعی جامع عمل می پوشه هم مقم ما و کوشش ما این بود که شاهد یک جنبش بزرگ ملی یک انقلاب سراسری در ایران در همه ارکان اجتماع و فرهنگ و اقتصاد و سیاست باشیم دوست داشتیم که نسل جوان پیشتاز باشه دوست داشتیم که بانوان دختران جلودار باشن دوست داشتیم که رنگ و ایرانی داشته باشه دوست داشتیم که نه فقط جمهوری اسلامی بلکه به اصطلاح سیستم یا نظام ارزشی جمهوری اسلامی به شدت به چالش بکشه و همه چی عملا آن گونه که می‌خواستیم در حال حرکت و انجامه. بر خیلی خوشحالم از اینکه به عنوان یک درصد بسیار کوچکی از آنچه که امروز داره می‌گذره، شاید سهم داشتیم، آب در هبنگ نکوبیدیم و کوششمون رو دوچندان می‌کنیم در هفتهها و ماه های آینده برای اینکه هر آن گونه که می‌توانیم به بهروزی و کامیابی این خیزش ملی کمک کنید اگر سخن پایانی دیگر نیست شرام جام میتونیم برنامه رو به پایان ببریم نه نه به فقط بیتی که زمان جنگ صفویه صفوی هم همیشه بر سر ناما بود لبها بود که هرانکو شود کشته زیران سپا به هشته برینش بود جایگاه بسیار زیبا و حالا که صوبت از شاهنامه شد من این تیکره من بی افسایم و می‌گوید که نمانیم که این بوم ویر... نمانیم که این بوم ویران کنند همین قارت از شهر ایران کنند این ایران شهر قارت شده 1400 ساله و باید یک بار برای همیشه دست قارتگران از مرز پرگوهر کتابش. سپاس از توجه هممیهنان و سپاس از شهرام گرامی بدرود پاینده ایران